Житель будинку на проспекті Соборному, 178 Ігор Лукашенко, показує тріщини під своїм балконом. Стіна капітальна несуча, вона знаходиться ось тут. І оскільки ось тут відбувається деформація, то в нас відійшла стіна, з якої у нас почала дути сквозняк такий. А ось такий вигляд мають тріщини в квартирі Ігоря Лукашенка. Десь місяць тому ми побачили, що у нас з'явилися на обстелі маленькі тріщинки, і у нас був ремонт зроблений десь там три роки тому, і це було повністю за покрита штукатуркою. Тобто, ці пошкодження ну, проявили себе одразу. Тобто, ну ми розстроїлися трохи, подумали, що можна там якось виправити, але потім Почали помічати, що тріщини, тріщини ці, ну, з, починаються збільшуватися. Тобто ми знаходили на своїй кроваті, на ліжку знаходили е, пісок, який сипався з цих швів. Тріщини в квартирі на четвертому поверсі другого під'їзду показує її жителька Тетяна. Розповідає, почали вони з'являтися 3 жовтня, коли ремонтували фундамент біля під'їзду. За словами жінки, тріщини на стінах та стелі в кожній кімнаті. Вон, видите, что творится. Вот газовая труба идет возле нее трещины, и вон, аж угол, посмотрите, вот, что творится там. Вчера падала щукатурка, там была такая, побачити, отвалилась женщина, ишла за боты. Тільки піднялась, прийшла і вхнула, а що не на голову. А у квартирі е в кожному приміщенні, буквально в кожному приміщенні тріщини. Світлана Бікарюкова живе на четвертому поверсі. За її словами, через пошкодження в будинку з 15 жовтня не може зачинити двері на кухню. Візу пішло. Вони щось не а вот с 15-го числа Вот наметился, видите, там Вот тоже трещина По фрезу А вон потолок пошел С 20-го числа треснул потолок у нас началось інтенсивне руйнування буквально місяць назад. У нас розпочалася інтенсивна руйнація. Буквально місяць тому з'явилися спочатку мікротріщини, які швидко розвивались. Приїжджали аварійні бригади, зокрема у мене в квартирі зробили фототріщин. І все це в процесі вивчення принаймні півмісяця. В мене ремонт був зроблений два роки тому. На стелі в двох кімнатах у мене тріщини вздовж швів перекриття і в ванній кімнаті у кутку і на стелі. Люди кажуть, тріщини і в під'їзді, і в квартирах збільшуються щодня. Також падає штукатурка, а сходи майже відходять від стіни. Ми зверталися на 15,80, залишали заявки, приїздили сюди відповідальні. Спочатку обслуговуюча компанія Запоріжям сервіс вони дивилися, там якісь там маячки там, ставили щось. Ну, тобто, там, це просто о, візуально відмічали там, олівцем чи щось таке. Будете приїжджаємо. В основному, коли ми їх розриваємо, коли ми вже бачимо, що. Критична ситуація. тут були наскільки я розумію представники водоканалу тепломереж і якихось там ну відповідальних служб. Але ми не мали ніякої зворотнього зв'язку. Потім, коли вони ходили, вони між собою спілкувалися. Ну ми ж з там зментежені цією ситуацією, тому що в нас руйнується житло, якого в нас ну запасного житла такого немає. Ось в мене лист, які підписали декілька мешканців, там то. Ну, більше 10-15 на ім'я Куртєва, який зараз виконує обов'язки міського голови, що в нас така ситуація сталася. Цей лист 18.10 зареєстрований. А ці події почали відбуватися на початку, на початку місяця цього. За коментарями щодо ситуації у будинку на проспекті Соборному, 178, кореспонденти Суспільного звернулись до керуючої компанії «Запоріжжя Ремсервіс» та до міського департаменту з управління житлово-комунальним господарством. Відповісти там пообіцяли після отримання інформаційних запитів. Їх надіслали 2 листопада. Чекаємо на відповіді у визначений законом термін. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.